انتہا پسند ہندووں نے دھمکی دی ہے کہ آزان کے وقت مسجد کے سامنے ہنومان چالیسیاں بجائی جائیں گی انڈیا میں ان ایسے کئی تنازعات ہیں جو مذہب کے گرد گھوم رہے ہیں جن میں سے اکثر میں بحث کا رخ مسلمانوں اور اسلام کی جانب ہے ابھی حجاب کے خلاف معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ حلال کے خلاف شور سنائی دینے لگا اسی دوران لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف کئی ریاستوں میں مہم نظر آئی اور یہ مہم اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ کئی سخت گیر ہندو تنظیموں نے اس کے خلاف عدالت میں مفاد عامہ کے تحت ارضیاں داخل کر رکھی ہے باتی نہیں بلکہ مغربی ریاست مہاراشٹرا کی ایک اہم پارٹی مہاراشٹرا نو نرمان سنہا یعنی ایم این ایس کے سربراہ راج ٹھاکرے نے یہ دھمکی دے دی ہے یہ دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر لاؤڈ سپیکر پر اذان بند نہیں کی گئی تو ان کے کارکنان تین مئی کو مسجدوں کے باہر لاؤڈ سپیکر پر زور زور سے ہنومان چالیسیا بجائیں گے واضح نہیں کی ہنومان چالیس یا ہندوؤں کے بھگوان ہنومان کی تاریخ میں لکھا گیا چالیس مصروں کا ایک کلام ہے جسے مقدس پاتھ یا منتر کے طور پر پڑھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے سولہویں صدی کے شاید تلسی داس نے لکھا تھا جنہوں نے ہندوؤں کے بھگوان رام پر مبنی رزمیہ رام چرتر مانس بھی لکھی تھی سوشل میڈیا پر بھی کسی تنازع کی بازکش سنائی جا سکتی ہے اور ازان کے ساتھ ساتھ اذان بامقابلہ ہنومان چالیسیا جیسے ہیش ٹیگ نظر آ رہے ہیں جن سے فرقہ وارانہ رنگ نمائند ہے سن 2017 میں انڈیا کے معروف گلوکار سونو نگم نے بھی اذان کی مخالفت کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے اور یہی بات اب راج ٹھاکرے نے کہی ہے کہ وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں بلکہ شور کی آلودگی کے خلاف ہیں اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انڈیا کے نوجوان لیڈر اور بھیم سینا کے بانی چندر شیکھر آزاد نے انڈیا کے الیکشن کمیشن اور مہاراشٹر کی پولیس سربراہ کو لکھا ہے کہ راش ٹھاکرے کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 298 یعنی دانستہ طور پر مذہبی جذبات مجروع کرنے کی تحت مقدمہ چلانے کا کہا ہے جب ان کی پارٹی کے سیکرٹری اشوک کاملے نے حکام سے راش ٹھاکرے کی پارٹی کی, کی رجسٹریشن کو منصوب کرنے کا مطالبہ کیا ہے راش ٹھاکر کے بیان کے بعد مہاراشٹرا میں لاؤڈ سپیکر پر اذان سے متعلق بحث شدت اختیار کر گئی ہے خبر رساں ادارے اے این آئی کے مطابق ناسک کی پولیس کمشنر دیپک پانڈے نے کہا ہے کہ تمام مذہبی مقامات کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تین مئی سے پہلے پہلے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا اجازت نامہ حاصل کریں تین مئی کے بعد اگر کسی کو حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارہ چوئی کی جائے گی اس کے بعد انہوں نے ہنومان چالیسیا کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ بھجن یا ہنومان چالیسیا بجانے کے لیے اجازت لینا ہوگی آزان کے پندرہ منٹ پہلے اور پندرہ منٹ بعد تک اس کی اجازت نہیں ہوگی مسجد سے سو میٹر فاصلے کے اندر بھی اس کو بجانے کی اجازت نہیں ہوگی اس حکم کا مقصد نظم و برقرار رکھنا ہے ہندو انتہا پسند رکشا ڈرائیور کو ہندوستان زندہ بات جے شری رام اور جے رام کے نارے لگانے پر مجبور رہے تھے جو ہندوؤں میں خیر سکالی کا الفاظ سمجھے جاتے انہیں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے